Takže, dobrý den, vážení žatečané i nežatečané. si i příznivci žatce, ať už bydlíte v žatci, nebo třeba žijete kdekoliv. Jsme tu pro vás, naším novým občasníkem, kterým chceme naše město prezentovat, ale také třeba poukázat na některé nedostatky. Dnes, dnes chceme upozornit na některá žatecká nejí. Nej, jako v té písničce. To, co slyšíte, právě je písnička Město z Pěti Nej, kapely Žatečanka. V této písničce se zpívá o Pěti Nej, ale Město žatec to jich má daleko, daleko víc. Tak se tedy podívejme na malý výčet některých kuriozit a zajímavostí Žatce. Město Žatec je centrem Žatecké chmelské oblasti, regionu, kde se rodí nejkvalitnější chmel na světě. Nazývá se Žatecký poloraný červenák. Tato odrůda je dodnes opravdu považována za světový standard kvality chmele. Už na konci 19. století byl Žatec centrem světového obchodu s chmelem. Dokonce tak významným, že Žatečtí obchodníci určovali světové ceny chmele. Na šateckém centrálním náměstí stojí nejmenší chmelnička světa. V Žaci je největší chmelařské muzeum na světě. Bylo vybudováno v bývalé balírně a skladu chmele. Vedle byl vybudován turistický areál, chrám chmele a piva s plně funkčním pivním orlojem a jedinečnou rozhlednou s výtahem. Ten promítá 4D projekci za jízdy. Nejméně vody padá, tak se v písni zpívá. Ano, díky srážkovému stínu krušných hor v naší krajině málo prší. Žatecká kotlina je totiž nejsuším místem České republiky. V Žadci také funguje nejmenší pivovárek v České republice. A je jeden vůbec z prvních mini pivovarů u nás. Jedná se o pokusný pivovar Chmelařského institutu v Žadci. Ale ve městě Žatec je i největší sklad chmele ve střední Evropě. Však se také v Žatci koná pravidelně začátkem září nejstarší lidová slavnost v Evropské unii. Slavnosti chmele Žatecká dočasná. Málo kdo také ví, že v Žatci je velký židovský hřbitov a synagoga. Ta je druhá největší v republice. V současné době zde probíhá generální oprava. Žatecké kamenné divadlo, to je starší než Pražské národní divadlo a bylo postaveno v letech 1848-1849. Město Žatec mělo již v 19. století Řetězový most, který byl nejstarší v českých zemích. Umožňoval cestu směrem na Chomutov, Most a Teplice. Žetec je také městem filmovým. V jeho domech, budovách a na jeho náměstích uličkách se natočilo přes 100 malých i velkých filmů. Tak to vidíš, Petře. Začali jsme u pětinej a napočítali jsme jich asi 12. A nejsou všechna. No snad jsme tím divákům na začátku našeho nového videopořadu Trochu město Žatec přiblížili. To doufám. A s přáním všeho dobrého v novém roce 2021. Se s vámi loučíme a příště na